پراتمی پرتمه خپل جنازه د ما ته لګوهه ده د ما څنګه افیدا وای ته لګوهه ور ډیر خزه انده هم نه په مرګې سه بو انده هم نه په مرګې ما چې ژوند دیسې ما خپل پویا که ور ډیر خشر